قول عفتك وادروا محبس الصيار عفتك وادروا أنك محبس الصيار صحبيك المثل بس بيعتك على الحظ الله افتك وادروا جنك محبس الصيار صحبيك المثل بس بيعتك على الحظ قلت لك شف فارغ ابقى بيت انهار شجاك على الاصابع قمت تتمركب كنت الروح طلسم على القلب مدقوق وما شلتك حرز ويا القلب تنبض الاخل تنسمع من شفه المصيوب وعن سمع الوجع الاذن تتحفظ الاخل تنسمع من شفه المصيوب وعن سمع الوجع الاذن تتحفظ ومن تقول له احبك هيج احس مو بس العظم كل الجسم ينرض صح افتك ورد بس ورد يا معميان شكلك ما يفيدك حتى من تمرض يا فكره ببال بالاشاره تعيش ومن اللي يفهم الاخرس لمن يتلفظ شرار الحيم شوفك حتى أطرق ضار تضل تحرق عيونه حتى ما اغمض يا مقضبيد عضب استحم نحكي لك الله يا ما ضايف جماله على العظم مكتظ ولما انت النزع حزك يظل موجود الوجع مالك يضل لابسك مفرض ولما انت حزك يظل موجود الوجع مالك يظل على لابسك مفرض يا كلمه بحلق جاهل تنحك وتنعاب يا كلمه بحلق جاهل تنحك وتنعاب نيزك كلمتك بس واحد يلحظ تخيل من كثر ما كارهك والله القعدل بيها اسمك عنها الا انهض وما انكسر انا وخلى نصحك زين ابعد عني انا من انكسر انشظ قطع اشرتنا قلبك جنه شف خيار قطع اشرتنا قلبك كنا شف خيار ما يغلط القطع وحتى ما ينه.